Menä jo havainnolle Mennään vain ollen, mennään, mennään avain ollei mennään mennään, mennään vain olleen Mennään vain mennään, mennään vain Mennään vain mennään, mennään, mennään, Mutta ei kuitenkaan metsää vaikkei myrkyä pelkä hyppää mun selkään, let's go pilvitorni. nyt mennään viski viskit puhtona lentää niin mit sisään, miele kauta havainto kestää, pilviäkään mä ehkä enää enää, laitetaan kokonaispiljys neljä, alkaa porta sattuu ja selkää, mitä vittu me mennyt et tehdään, Köin mä tästä nyt sit lähden lepää, koima mä huutaa havainto, tehkää pakko tehtää, tai muuten saa peililtä kenkään. Mennään vain mennään, mennä vain mennään vain alle, mennään havainolle vain mennään vain havainolle. mennään, mennään vain mennään vain na mena mena mena mena mena mena now and all and mena mena now i know hey Saattaa olla, ehkä mittari, ehkä jos on tosi tosi tosi helpo. Ei paljon joo ehkä kestä tällä viihtyy pelkkä tästä, kun sille en mä kestä vettä. Märkänä ole ihan peseestiä. Mä ei vähän tarvitse pestä sehän nyt on jo itsestä selvää, se ei oo pois mitenkään kentää, jos olette havainnut välistä. Ja alkaisin vaan päristä. Seuraava sitti on sit vaan mun päässä menen menen menen menen menen menen menen menen menen menen menen menen menen menen menen menen menen menen Herroli kersanti mennäkö havainolle Herroli Herroli mennäkö havainolle Herroli kersantti mennäkö havainolle Herroli kersantti mennäkö havainolle mennäkö havainolle Herroli kersantti mennäkö havainolle mennäkö havainolle Herroli kersantti mennäkö havainolle <tosikin> <tosikin> mennäkö havainolle Herroli mennäkö havainolle <tosikin> <tosikin> ei vittu ei menn ei me ei, me ei ollon menos